Luvusta kolme eteenpäin osa tehtävistä tehdään TIM-ohjelmointiympäristössä. Interaktiivisten tehtävien tekemiseksi TIM-ympäristöön tulee kirjautua sisään. Jos tunnuksia ei ole, ne voi helposti luoda syöttämällä sähköpostiosoitteen ylälaidassa olevan Login-painikkeen ja Sign Up-painikkeen kautta löytyvään kenttään. Tämän jälkeen TIM lähettää sinulle kertakäyttöisen salasanan, syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Kirjautuessasi sisään Tim kysyy uutta salasanaa. Syötä samalla järjestelmään oma nimesi, mikäli Tim ei pysty sitä asettamaan oikein sähköpostiosoitteesi perusteella.